Λυσίας, κατά της καταγγελίας του αγοράτου. Γιώργος Πιτροπογιαννάκης Σας αφορά όλους, άντρε δικαστές, και πρέπει να πάρετε εκδίκηση για αυτούς που θανατώθηκαν, επειδή ήταν με το μέρο της παράταξή σας, αλλά δεν αφορά λιγότερο εμένα, καθε άλλο, γιατί ο Διονυσόδωρος ήταν γαμπρός μου και συγχρόνως ξαδερφός μου. Επομένως τυχαίνει εγώ και η παράταξή σας, να έχουμε το ίδιο μίσος για τον Κύριο από εδώ, τον Αγόρατο, γιατί αυτός έκανε τέτοιες πράξεις, που δικαιολογημένα τώρα εγώ τον μισώ και δίκαια θα τιμωρηθεί από εσάς αν είναι θέλημα Θεού. Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης των Τριάκοντα, κατέδωσε και έτσι οδήγησε στο θάνατο τον Διονυσόδωρο, τον Γαμπρό μου και πολλούς άλλους που θα σας πω τα ονόματά τους. Κι ήταν όλοι τους άντρε με μεγάλη εκτίμηση στην παράταξή σας. Μα αυτέ του τι πράξει προκάλεσε μεγάλη ζημία σε μένα προσωπικά και στον καθένα από του συγγενεί μου. Ενώ από την άλλη μεριά έβλαψε σε μεγάλο βαθμό κατά τη γνώμη μου και την πόλη σύνολο, αφού τη στέρισε τέτοια ποιότητα άντρε. Θεωρώ λοιπόν, άντρε δικαστές ότι τόσο εγώ, όσο και όλοι εσείς έχουμε το δικαίωμα και το ιερό καθήκον να πάρουμε εκδίκηση όσο ο καθένα από εμά μπορεί και πιστεύω ότι αν το κάνουμε αυτό θα έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση και από τους θεούς και από τους ανθρώπους. Πρέπει όμως άντρες Αθηναίοι να τα ακούσετε όλα από την αρχή, για να κατανοήσετε πρώτον με ποιο τρόπο καταλήθηκε η δημοκρατία και από ποιον, και δεύτερον με ποιο τρόπο οδηγήθηκαν οι άνδρες στο θάνατο από τον αγόρατο και τι εντολή μας άφησαν παρακαταθήκη λίγο πριν πεθάνουν γιατί αν τα μάθετε όλα αυτά με ακρίβεια θα καταδικάσετε τούτον εδώ τον αγόρατο νιώθοντας μεγαλύτερη ευχαρίστηση και ευλάβεια. Θα αρχίσω λοιπόν τη διήγησή μου από εκεί που θα είναι πιο εύκολο για μένα να σας διαφωτίσω αλλά και για σας να κατανοήσετε. Όταν καταστράφηκε ο στόλος σας και είχε δημιουργηθεί πολιτική κρίση στην πόλη δεν πέρασε πολύ καιρό και έφτασαν στον Πειραιά τα πλοία των Λακεδαιμόνιων. Την ίδια εποχή διεξάγονταν διαπραγματεύσεις με τους Λακεδαιμονίους για τη σύναψη ειρήνης. Στο μεταξύ αυτοί που επιθυμούσαν την αλλαγή του καθεστώτος, καιροφυλακτούσαν πιστεύοντας ότι τους είχε δοθεί η καλύτερη ευκαιρία, και ότι μπορούσαν να παρέμβουν στις πολιτικές εξελίξεις όπως οι ίδιοι ήθελαν. Και θεωρούσαν ότι τίποτε άλλο δεν τους ήταν εμπόδιο εκτός από τους ηγέτε του λαού, και όσους ασκούσαν στρατηγού ή καθήκ Ήθελαν λοιπόν να τους βγάλουν με κάποιον τρόπο από τη μέση και να πραγματοποιήσουν άνετα τις επιδιώξεις τους. Σε πρώτη φάση λοιπόν καταφέρθηκαν εναντίον του κλεοφόντα με τον ακόλουθο τρόπο. Στη διάρκεια τη πρώτη συνέλευση για την ειρήνη, όπου οι απεσταλμένοι των λακεδαιμονίων εξηγούσαν με ποιου όρου ήταν έτοιμοι οι λακεδαιμόνοι να συνάψουν ειρήνη, αν κατεδαφιζόταν τα μακρά τείχη σε μήκο δέκα δύο από κάθε πλευρά, εσεί άντρε Αθηναίοι δεν θέλατε ούτε να ακούσετε για κατεδάφιση των τειχών, και ο κρυτοφώντα μιλώντα εξ όλων σα, σηκώθηκε και του απάντησε πω δεν ήταν δυνατόν με τίποτα να τα κάνετε αυτά στη συνέχεια ο θηραμένη, προωθώντας τα ύπουλα σχεδιά του εις της παράταξής σας, σηκώθηκε και είπε ότι αν τον εκλέξετε πρεσβευτή δίνοντας του το δικαίωμα να διεξάγει τις διαπραγματεύσεις εν λευκό, θα τα καταφέρει, ώστε ούτε τα τύχη να σπάσετε, ούτε να μειώσετε σε τίποτε άλλο τη δύναμη της πόλης. Είπε ακόμη πως πίστευε ότι θα πετύχει να αποσπάσει από τους Λακεδαιμονίους και άλλα ωφέλη για την πόλη. Εσείς πιστήκατε και τον εκλέξατε πρεσβευτή με δικαίωμα να διεξάγει τις διαπραγματεύσεις εν λευκό. Ποιον εκείνον που την προηγούμενη χρονιά τον είχατε εκλέξει στρατηγό και την επομένη απορρίψατε την υποψηφιότητά του γιατί πιστεύατε ότι η στάση του απέναντι στην παράταξή σας δεν ήταν φιλική. Πήγε λοιπόν στη Σπάρτη και έμεινε εκεί πολύ καιρό αφήνοντα σα σε κατάσταση πολιορκίας. Ήξερε ότι η παράταξή σα βρισκόταν σε αδιέξοδο και ότι οι περισσότεροι οπαδοί σα ήταν σε κατάσταση ένδυα λόγω του πολέμου και των συμφορών. Και πίστευε πω, αν σα μεταχειριζόταν όπω σα μεταχειρίστηκε, θα ήσασταν πρόθυμοι να συνάψετε με ευχαρίστηση την οποιαδήποτε ειρήνη. Οι άλλοι τώρα. Αυτοί που είχαν μείνει εδώ και μηχανοραφούσαν για την κατάλυση τη δημοκρατία κάνουν δίκη στον κλεοφόντα με την πρόφαση ότι δεν πήγε να κοιμηθεί στο στρατόπεδο. Στην πραγματικότητα όμω, επειδή μιλώντα εξ ονόματό σα, διαφώνησε και είπε να μην κρεμίσετε τα τείχη. Του έστεισαν δίκη λοιπόν αυτοί που ήθελαν να εγκαθιδρύσουν ολιγαρχία και μπαίνοντα στο δικαστήριο τον σκότωσαν με την πρόφαση αυτή. Αργότερα επιστρέφει και ο Θηραμένη από τη Σπάρτη. Πήγαν και τον βρήκαν μερικοί από του στρατηγού και του ταξίρχου, μεταξύ των οποίων ο Στρομβυχίδη και ο Διονυσόδωρο, και κάποιοι άλλοι πολίτε που ήταν με το μέρο σα, όπω τουλάχιστον δήλωσε αργότερα, και ξεχύλησαν από όργη. Γιατί γύρισε φέρνοντα τέτοια ειρήνη που εμεί τη ζήσαμε βέβαια στο πετσί μας κατόπιν. Έχασα ω γνωστόν πολλού και σπουδαίου συμπολίτε μα και ο ίδιο αναγκάστηκε από του τριάκοντα να εγκαταλήψω την πόλη. Αντί δηλαδή να γκρεμίσετε σε μήκο δέκα στα δύο τα μακρά τείχη, αυτή η ειρήνη περίεχε τον όρο να ξεθεμελιώσετε τα μακρά τείχη στο σύνολό τους. Κι εκεί που έλεγε ότι θα πετύχει κι άλλα καλά για την πόλη, ήρθε ο όρος να παραδώσετε τα πλοία στους Λακεδεμπονίους και να κατεδαφίσετε το τείχος του Πειραιά. Βλέποντας όμως αυτοί οι άντρε ότι μόνο κατ' όνομα ήταν η ειρήνη, ενώ στην πράξη ήταν κατάλυση της δημοκ Είπαν ότι δεν θα επιτρέψουν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και αυτό όχι γιατί λυπούνταν που θα έπεφταν τα τείχη, Αθηναίοι, ούτε γιατί νοιάζονταν για τα καράβια αν θα παραδοθούν στου λακεδονίου, γιατί τίποτα από αυτά δεν του στέριαζε περισσότερο από ότι στον καθένα από εσά, αλλά γιατί καταλάβαιναν ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταλυθεί η εξουσία τη δημοκρατική σα παράταξη και ακόμη δεν ειναι ότι δεν επιθυμούσαν να γίνει η ειρήνη όπως λένε μερικοί αλλά ότι ήθελαν να συνάψουν ειρήνη με καλύτερους ώρους για τον αθηναϊκό λαό. Πίστευαν ότι θα το καταφέρουν και θα το πετύχαιναν πράγματι αν δεν τους σκότουνε αυτός εδώ ο αγόρατος. Επειδή όμως τα προέβλεψε αυτά ο Θυραμένης και οι υπόλοιποι που σας επιβλέβονταν, ότι υπάρχουν δηλαδή ορισμένοι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματο και θα αγωνιστούν εναντίον του για την ελευθερία, προτύπησαν να συκοφαντήσουν πρώτα αυτού και να του μπλέξουν σε δίκε και μετά να συγκληθεί η συνέλευση με θέμα τη σύναψη ειρήνη, ώστε να μην υπάρχει κανεί που να διαφωνήσει εκεί υπερασπιζόμενο στην παράταξή σα. Τέτοιο υπουλοσχέδιο είχαν καταστρώσει. Βάζουν λοιπόν αυτόν εδώ τον Αγόρατο να καταγγείλει του στρατηγού και του ταξίερχου, χωρί να ξέρει τίποτα για εκείνου του Αθηναίοι. Γιατί δεν ήταν βέβαια τόσο ανόητοι και απομονωμένοι ώστε να απευθυνθούν στον Αγόρατο τη στιγμή που επιχειρούσαν τόσο σπουδαία πράγματα, θεωρώντας τον έμπιστο και καλοπροαίρετο, ενώ ήταν δούλο και γεννημένο από δούλου. Αλλά πίστευαν ότι αυτό ήταν κατάλληλο καταδότη. Ήθελαν λοιπόν να δοθεί εντύπωση. Ότι του καταδίδει χωρί τη θέλησή του και όχι εκούσια, για να φαίνεται πιο αληθοφανή η καταγγελία. Ότι του κατέδωσε όμω με τη θέλησή του, νομίζω ότι θα το αντιληφθείτε από τα γεγονότα. Στέλνουν λοιπόν στη Βουλή αυτή που λειτουργούσε πρώτον Τριάκοντα, τον Θεόκριτο του ελαφοκτήστου, όπω τον αποκαλούσαν. Αυτό ο Θεόκριτο ήταν εραστής και φίλο του αγόρατου. Πρέπει επίση να έχουμε υπόψη ότι η Βουλή εκείνη που λειτουργούσε πρώτων Τριάκοντα είχε εκφαβλιστεί και έκλεινε προς την ολιγαρχία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απόδειξη ότι οι περισσότεροι βουλευτές αυτής της βουλής συμμετείχαν στην κατοπινή βουλή, αυτή που λειτουργούσε επί των Τριάκοντα. Γιατί σας τα λέω αυτά. Για να ξέρετε ότι τα ψηφίσματα όλα εκείνης της βουλής δεν εκδίδονταν για το καλό σας, αλλά με στόχο την κατάλυση της δημοκρατίας και σαν τέτοια να τα αντιμετωπίζετε με επιφύλαξη. Μπαίνει λοιπόν σε αυτή τη βουλή μυστικά ο Θεόκρητο και καταγγέλει ότι κάποιοι συγκεντρώνονται με σχέδιο να εναντιωθούν στην νόμιμη τάξη που διαμορφωνόταν τότε. Ο ίδιος βέβαια αρνήθηκε να πει αναλυτικά τα ονόματά τους Γιατί είχε δώσει είπε του ίδιου όρμου με ακίνους και υπήρχαν άλλοι που θα έλεγαν τα ονόματα ενώ ο ίδιο. Δεν μπορούσε να το κάνει αυτό ποτέ. Ωστόσο, αν η καταγγελία δεν ήταν στημένη, πως ήταν δυνατόν να μην αναγκάσει η Βουλή τον Θεόκριτο να πει τα ονόματα και να μην κάνει ανώνυμη καταγγελία. Και τότε ψηφίζεται το ψήφισμα που σας διαβάζω. Ψήφισμα. Μόλις λοιπόν ψηφίστηκε αυτό το ψήφισμα, οι βουλευτέ που ορίστηκαν κατεβαίνουν στον Πυρεά για να βρουν τον Αγόρατο. Τον πέτυχαν στην Αγόρα και απέτησαν τη βίαιη προσαγωγή του στη Βουλή. Εκεί όμως βρίσκονταν ο και ο και κάποιοι άλλοι. Καταλαβαίνοντας ότι τα πράγματα στην πόλη δεν ήταν και τόσο ρόδινα, δεν δέχτηκαν να τους αφήσουν να προσαγάγουν βία τον Αγόρατο, τους τον πήραν και μπήκαν εγγυητές ότι θα τον προσαγάγουν στη βουλή αυτοί. Και οι βουλευτές, αφού έγραψαν τα ονόματα αυτών που τους εμπόδισαν και μπήκαν εγγυητές, έφυγαν ευθύ για την πόλη. Ο Αγόρατος τώρα και οι εγγυητέ πάνε και κάθονται οι στο στο βωμό που βρίσκεται στη Μουνυχία. Κι όσο ήταν εκεί, σκέφτονταν τι έπρεπε να κάνουν. Η άποψη λοιπόν των εγγυητών και όλων των υπολείπων ήταν να φυγαδεύσουν τον αγόρατο το ταχύτερο δυνατόν. Έφεραν δύο πλοία στη Μουνυχία και τον παρακαλούσαν με κάθε τρόπο να φύγει από την Αθήνα, μάλιστα είπαν ότι θα φύγουν κι αυτοί μαζί του με τα πλοία μέχρι να ησυχάσουν τα πράγματα. Του εξηγούν οτι αν τον πάνε στη βουλή πιθανόν να αναγκαστεί με τα βασανιστήρια να πει ονόματα νέων που ίσως του υπαγορεύσουν αυτοί που θέλουν να κάνουν κακό στην πόλη. Και ενώ τον παρακαλούσαν και είχαν έτοιμα πλοία και ήταν έτοιμοι και οι ίδιοι να φύγουν μαζί του, δεν θέλησε να τους ακούσει ο αγόρατος που βλέπετε. Αλλά αγόρατε, αν δεν ήταν τίποτα προσχεδιασμένο και δεν ήσουν σίγουρος ότι αποκλείεται να πάθεις κανένα κακό, τότε πώ και δεν έφυγε τη στιγμή που τα πλοία υπήρχαν έτοιμα και οι εγγυητέ ήταν έτοιμοι να ταξιδέψουν μαζί σου. Μπορούσε ακόμη. Η Βουλή δεν είχε διατάξει την κράτησή σου. Άλλωστε δεν ισχύαν τα ίδια για σένα και για εκείνου. Καταρχήν, εκείνοι ήταν Αθηναίοι πολίτε, οπότε δεν φοβόντουσαν μήπω υποβληθούν σε βασανιστήρια. Έπειτα ήταν έτοιμοι να φύγουν μαζί σου, εγκαταλείποντας την πατρίδα του, γιατί πίστευαν ότι αυτό είναι πιο συμφέρον από το να χαθούν εξαιτία σου πολλοί και σπουδαίοι πολίτε. Εσύ αντιθέτω υπήρχε κίνδυνο να υποβληθεί σε βασανιστήρια, αν και δεύτερον δεν θα εγκατέλειπε την πατρίδα σου. Άρα, από όπου και αν το πιάσει, εσένα σε συνέφερε πιο πολύ από εκείνους να φύγει, εκτό και αν υπήρχε κάτι στο οποίο βασιζό Και τώρα προσποιείσαι ότι δεν το ήθελε. Μα η αλήθεια είναι ότι συνειδητά πήρε στο λαιμό σου πολλούς και σπουδαίους Αθηναίους, και ότι όλα όσα περιγράφω έγιναν βάσει σχεδίου, υπάρχουν μάρτυρες να το καταθέσουν, αλλά είναι μάρτυρας εναντίον σου και το ίδιο το ψήφισμα της Βουλής. Μάρτυρες ψήφισμα. Όταν λοιπόν ψηφίστηκε αυτό το ψήφισμα και ήρθαν οι ορισμένοι από τη Βουλή Βουλευτέ στη Μουνυχία, ο αγόρατος σηκώθηκε από το βωμό του, και όμω τώρα, βέβαια, λέει πω τον τράβηξαν με τη βία. Όταν κατόπιν προσήχθησαν στη Βουλή, ο Αγώνατο καταγγέλει πρώτα-πρώτα τα ονόματα των εγγυητών του, στη συνέχεια των στρατηγών και των ταξίαρχων και μετά τα ονόματα και κάποιων άλλων πολιτών. Αυτή υπήρξε η αρχή όλων των κακών. Ότι κατήγγειλε τα ονόματα πιστεύω ότι θα το παραδεχτεί και ο ίδιο. Αλλιώ θα τον ανακρίνω εγώ και θα φανεί κάθαρα. Απάντησέ μου, λοιπόν ερώτηση. Επομένως, άνδρες δικαστές ήθελαν να καταγγείλει τα ονόματα ακόμη περισσότερων πολιτών, τόσο μεγάλη ήταν η πρόθεση της Βουλής να κάνει κακό, και ο ίδιος είχε την άποψη πως δεν είχε πει ακόμα όλη την αλήθεια, άρα όλους αυτούς τους καταγγέλει με τη θέλησή του χωρίς να υπάρχει καμία βία, μετά από αυτό προσθέτει στην καταγγελία κι άλλους πολίτες. Και όταν ήταν να γίνει η συνέλευση στη Μουνυχία στο θέατρο τόσο ήταν ο ζήλος μερικών για να καταγγελθούν οι στρατηγοί και οι ταξίαρχοι και ενώπιον του λαού για τους υπόλοιπου έφτανε μόνο η καταγγελία στη βουλή ώστε τον παρουσιάζουν και εκεί μπροστά στο λαό. Απάντησε μου σε παρακαλώ αγόρατε αν και φαντάζομαι ότι θα αρνηθεί όσα έκανε μπροστά σε όλους τους Αθηναίους. Ομολογεί και ο ίδιος αλλά θα σας αναγνωστεί και το ψήφισμα του λαού. Ψήφισμα. Ότι ο αγώνατο αυτό εδώ κατήγγειλε τα ονόματα εκείνων των ανδρών, τόσο αυτά που είπε στη Βουλή όσο και τα άλλα ενώπιον του λαού, και άρα είναι ο φωνιά του, φαντάζομαι ότι λίγο πολύ πολλοί το γνωρίζετε. Τώρα πιστεύω ότι θα μπορέσω να σα δείξω με συνοπτικό τρόπο ότι υπήρξε υπεύθυνο όλων των συμφορών που βρήκαν την πόλη και ότι άρα κανεί δεν μπορεί να τον λυπηθεί. Μόλι εκείνοι συνελήφθησαν και ρίχτηκαν στη φυλακή, τότε μπήκε και ο Λίσαντρο στα λιμάνια σα. Τότε και τα καράβια σα παραδόθηκαν στου λακεδαιμονίους, και τα τείχη κατεδαφίστηκαν, και επιβλήθηκε το καθεστώ των Τριάκοντα Τυράννων και, και. πείτε μου, ποια καταστροφή δεν έγινε στην πόλη. Και όταν σταθεροποιήθηκαν οι Τριάκοντα, αμέσω οργάνωσαν δίκη των αντρών αυτών στη Βουλή, ενώ ο λαό είχε αποφασίσει στο δικαστήριο με δυο «Διαβασέ μου, σε παρακαλώ το ψήφισμα». «Ψήφισμα». «Εάν λοιπόν δικάζονταν στο δικαστήριο, θα ήταν εύκολο να γλιτώσουν». «Γιατί είχατε όλοι πια καταλάβει, σε ποιο κρίσιμο σημείο βρισκόταν η πόλη, τη στιγμή που δεν μπορούσατε να προσφέρετε καμιά βοήθεια πλέον». «Να όμως που τους προσάγουν στη βουλή, αυτοί που λειτουργούσε τον Τριάκοντα». «Αλλά εκεί οι δίκοι διεξαγόταν με τη διαδικασία που Κατά της καταγγελία του αγοράτου. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης